عاسس اني شايف قدامي طاطات مع اني نظري ضعيف بس بخطأ في الانظار شايف نفسي في وحدة وقلبي محتار لو كنت معي عندي استعداد ادوس في النار راكب السفينة ما سمعتش الراتار من كتر اللي في دماغي بشوف الانكسار لو هعاتب نفسي هعاتب على الاختيار من فينا سابق مهما الحتهن بتزيد وانا عيني برده ما يملاهاش غير الهموم بتكيل في الميزان ويقشتيلي لو عيني حتى ملحت عمري يوم ما حنيلي شايف نفسي في وحده أنا عادي عادي عادي ومش فارقة كانت هتفرق لو حياتي كانت أحلى كنت بتمنى أشوف كل حاجة سهلة بسأل عقلي وأنا تايه وسط الزحمة بس أنا حاسس إني شايف قدامي طاطا مع إني نظري ضعيف بس بخطى في الأنظار مش طيب بس بختار الأفضل شايف نفسي في واحدة أبويا قلبي ماتخاف